pe ipotez incendiar despre posibilitatea suspendării lui Iohannis, care ar fi planul lui Dragnea Itericianu. Va fi lăsat pe umerii puternici de Atlas. Cristian Tudor Popescu crede ce suspendarea lui Claus Iohannis ar fi imposibil, după ce preedintele a refuzat revocarea Efeidna, iar în cazul în care cu alia PSD Alde ar încerca acest lucru, actualul preedinte ar câtiga. În condiile de faii plecând de la acest motiv, e imposibil să fie suspendat Claus Iohannis Nere, doar dacă le ia Dumnezeu minile. Dacă vor încerca o suspendare a președintelui vom avea alegeri anticipate prezidentiale care vor fi câtigate, de domnul Iohannis, la pas. Nu vor face ceva. Sesizarea CCR, care înseamnă un atac la adresa președintelui, nu mai e vorba de covesii, va fi mult pus un balan de domnii Dragnea tăriceanu Nu cred că îi vor asuma sesizarea CCR. Eu cred ce aceasta. Sezizarea va fi lăsat pe umerii puternici de atlasai doamnei imunoglobina, Autism 20.20, .20, a declarat Cristian Tudor Popescu, la Digi 24 Predintele Claus Iohannis a decis luni să nu revoce din funcție pe Laura Codroacovesi de la conducerea Direcției Naionale Anticorupie. Astfel, eful statului nu depurs propunerii formulate de Ministrul Justiei, Tudorel Toader. Ministrul Justiei Tudorel Toader a anunat, la scurt timp, pe Facebook ce va sesiza Curtea constituțională.